Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Szerdlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Kezdjünk is hozzá, szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. És mi baj van a világ haladásával? Rossz irányba alad? Sok az elnyomás. Sok az elnyomás? Nagy a tudatlanság. Nagy a tudatlanság? Romlott etikátlan. Romlott etik Szerinted mi várható ebbe az irányba alatt tovább a világ? Semmi jó? Pusztulás? De nem annyira jó a pusztulás. Hát, de ne nézzük ilyen pessimistán a dolgokat. Nézzük optimistán. Tudod-e, hogy hogyan működik az ember? Minden részletében, tudod már? 1987 óta foglalkozok emberekkel, azóta tanulom, hogy hogyan működik az ember. Csapatban dolgozom 91-től, azóta szervezek embereket, azóta több mint 80 ezer ember szervezésében vettem részt személyesen, vagy közvetettem, és tanulom, hogy hogy működik az ember. Tudod-e, hogy hogy működik az élet? Jó lenne azt is tudni, nem? gyerekkoromtól szerettem volna tudni, hogy hogy működik az élet, és ez ügyben olyan 93-tól kezdett információ hozzám találni, addig nem nagyon volt, és mindig érdekelt, hogy az élet hogyan működik. Jó lenne tudni, hogy az ember is, meg az élet is hogyan működik, nem? Igaz? Tudod-e, hogy mik a legfőbb alapelvek az életben? Hát ez könnyű, mert ezt meg lehet tanulni. Ugye? Elég sok alapelve tanulunk. Hát vannak abban a legfőbb alapelvek is, de sok alapel van, amit érdemes tudni. Tudod-e, hogy mi az értelme az életednek? Hát ugye a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az értelme az életének, én se tudtam sokáig. Aztán valahogy ugye elkezdtem kapizsgálni az élet értelmét a 90-es évek elejétől. És De a 90-es évek végéig még mindig nem tudtam, hogy konkrétan nekem mi a feladatom ebben az életben. Mert ugye az az értelme, ami a feladatunk igazából. Bár ugye sokan rosszul gondolják a feladatukat. Hát eleve ugye ott kezdődik, hogy az élet, tehát maga, az ember, az három részből áll. Ugye van egy teste, akkor van egy lelke, meg van egy elméje. Van ahol ugye azt szokták mondani, hogy test, lélek, szellem. Jó, tehát ugye a, én ezt a szellem szót nem szeretem, mert ez, ez összekeverhető mert például a lélek az egy szellem lény és ezáltal eléggé összekeverhető. Tehát ha azt mondják, hogy szellem meg lélek, akkor most mit is gondolnak igazából? Mert maga a lélek az egy szellem. Egy energialény. Na de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a mi értelmezésünkben így talán egyértelműbb, hogy van egy testünk, van egy lelkünk, meg van egy elménk. És az elmének is két része van, ugye van a tudatos része, meg az ösztönös része, ugye tudja jól mindenki azt, hogy van ösztöne, meg tudja jól azt is, hogy tud gondolkodni is. Na ez a kettő egyszerre tuti, hogy nem működik. Jó, tehát ez nem működik. És akkor, ha az ember így kicsit jobban belemászik ezekbe a kérdésekbe, hogy ha nem is a test inkább, hanem a lélek működése, hogy belemászunk abba, hogy elme működése, akkor rögtön az ember ott oda jut, hogy igen, ám, de akkor honnan származunk mi? Hogy jöttünk létre? Legalábbis én így voltam vele ebben a kérdéssel, hogy honnan vagyunk, kik vagyunk mi, mik vagyunk, miért vagyunk itt, Hát olyan nagy ez az univerzum, nem? Miért pont itt vagyunk? Miért nem valahol máshol, nem? Hát annyi milliárd csillag van az égen, ami mindegy-egy nap, hogy az mindegy-egy -egy naprendszer. Akkor most gondoljátok bele, hogyha ennyi naprendszert láttok fönn az égen, akkor mennyi bolygó lehet? Hát annak a sokszorosa. Oké? Okay? Ami a világegyetemben van. Na most akkor onnantól kezdve, most gondolj bele, itt vagyunk, mi a Földön, hát miért pont itt vagyunk. És akkor lehetne így a fizikai világba is átvinni ezt a dolgot, hogy miért pont az lett a feleséged, vagy a férjed, aki lett. Miért pont oda születtél, ahova születtél, mondjuk abban az országban. Miért pont mondjuk annak a népnek a fia lettél. Miért pont mondjuk annak a családnak a szülöttje lettél. Miért az lett a családod, aki lett. Miért például az lettek a gyerekeid, akik lettek? Tehát egy csomó kérdés fölmerület az emberben. Miért, miért, miért, miért, miért, miért, pont nem? Tehát itt vagyunk a világegyetemben, miért vagyunk itt a Földön? Nem? Például. Miért nem valahol máshol? Hát most gondolj bele a Földön hány család van, miért abban a családban születtél? Miért nem egy másikba? Ugye mit mond erről a vallás? Ugye a vallás azt mondja, hogy Hát, mielőtt megszülettél, akkor jó Isten megteremtette a lelkedet, mielőtt megszülettél ide a testedbe, megteremtette a lelkedet, de ugye azt is tanítja valamilyen szinten, hogy valószínűleg ez a lélek nem hal meg, most nem az, ez, ez nem az én véleményem, hogy valószínűleg, jó? Tehát ez ugye így tanítják, hogy ez valószínűleg nem hal meg, sőt, mit tudom én, fölkerül a mennyekbe, Nem? És, hát ha jól viselkedsz, ha nem annyira jól, akkor nem biztos, hogy felkerül a mennyekbe. Meg ugye újabb tanításokban már olyanok vannak, hogy feltámadsz, nem, majd? Tehát, ha meghaltál. De melyik testben? Tehát melyikben? A 20 évesben, a 30 évesben, a 40-ben, az 50-ben, a 60-ban, vagy a 80-ban, hogy mondjuk elmegy a legtöbb ember. Hát melyikben? Hát nem biztos, hogy 80 évesben szeretnék feltámadni, nem? Tehát ez ilyen ez ilyen, ez a feltámadás kérdése valahogy ilyen nagyon átlátszó, tudod? És akkor most a, a sírbok kijönnek a testek, és ilyen zombikként fognak működni, hogy nem is tudom, hogy képzelik ezt, ez egy kicsit horrorisztikus lenne, nem? Szóval lényeg az, hogy ilyen fura tanítások vannak ebben a kérdésben. Aztán engem mindig érdekeltek a válaszok ugye az ember, az élet működésével kapcsolatban. Nem tudom te, hogy vagy ezzel, hogy téged mennyire érdekelnek a válaszok, és akkor lehet valahogy olyan képességem, mivel nagyon érdekeltek a válaszok, és egy olyan fajta működésem van azért csak 90-es évek elejétől, hogy az embereket hozzásegíteni valami jóhoz. Leesett a mitofonomus, de miért akarod leesti? Találjuk ki, hogy hogy nem esik le. Leverem, leverem, vagy magától esik le. Beakadt a kezembe. Ú, uh, akkor valahogy másként kéne a kezembe akadt be. Hova kéne ezt tenni? Hogy? Még egy bújtatóba bújtassam be? Itt, ide? Jó, és hát ha. Ne Igen? egy győztem mikrofonnal szemben. Még nem volt nehéz. <gül> Jó? Tehát köszönöm. Szóval lényeg az, hogy ugye mindig érdekeltek ezek a dolgok, hogy és mivel elkezdtem emberekkel foglalkozni a 90 es évektől, az elejétől, és elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni, ami, amivel valami pluszt, valami jobbat nyújtunk az embereknek, Hát ezt akkor egyszer csak úgy lett, hogy ilyen kaptam olyan képességet, ami, ami által egy kicsit többet tudok az életről, meg az ember működéséről, mint egy átlag ember. Mondjuk ez a kicsi az. Ez relatív, igen? Mihez viszonyítjuk, igen? Szóval a lényeg, lényeg az, hogy mi az, hogy kaptam? Mi az, hogy kaptam? Mi az, hogy kap az ember egy képességet? Hát nem, nem csak úgy lett egy képesség, hanem kaptam már. Kitől? Honnan? Hát ha az ember kap valamit, az valakitől kapja, nem? Hát lehet úgy is, hogy mit tudom, kaptál egy cserép fejresést. de hát azt az ember nem kapja, az valószínűleg a fejreesést. Tehát ha az ember valamit kap, nem, akkor akkor az, az valakitől kapja. De képességet hogy lehet valakitől kapni? Hát ugye a legtöbb ember hogy van, úgy születik valami képességgel, nem? Vagy tanul valamit, és akkor fejleszt valamilyen képességét. Nekem meg így lettek képességeim. Tehát úgy, hogy nem volt, és akkor így lettek. Tehát én szó szerint azt tudom mondani, hogy kaptam képességeket. Tehát például olyan képességet, hogy Hát ma is volt euh, egy olyan. Mielőtt fölébredtem, kaptam egy üzenetet. Tehát egy üzenetet kaptam, tehát, szó szerinti üzenet volt. De a legtöbb üzenetet azt nem álmomba kapom, az csak ritkán szokott lenni, hanem mondjuk tudom, itt van ez a képzés, és akkor tudom, hogy ez a képzésre, engem információt fognak ellátni. A második részre, ott van konkrét témám, de az első részben, ha akik engem sokat hallgattak már, ezt az első részt nézték, akkor látják, hogy általában mindig más. Tehát sose ugyanaz. És nehogy azt higgyétek, hogy én erre el az első részre készülök. Tehát erre azért nem készülök már, mert ha készülök, akkor minek küldjék az információt. Ha nem készülök, akkor arra készülök, hogy kapom az információt. És lényeg az, hogy, hogy ugye kaptam képességeket, és ennek a képességek alapján kaptam információkat. Tehát az egyik ilyen képességem, amit kaptam, hogy küldenek az élet és az ember működéséről információkat. És ezt sokszor akkor adják át, amikor a képzéseket tartom, meg egyébként, hogyha ilyen témával foglalkozok, akkor közben is szoktak átadni ilyen információkat. Nyilván akkor nem szoktak, tehát én nem szoktam, hogy mit tudom én mással lekötöm a gondolatom, és jön egy isteni szikra. Tehát ilyen nem szokott lenni, tehát nekem akkor pont avval a témával kell foglalkozni, hogy küldjenek ahhoz, információt. Tehát mit mondjuk olvasok valamit, és akkor küldenek hozzá információt, vagy nézek valamit mondjuk a Youtube-on, és akkor azt küldenek információt. És akkor olyat is szoktak csinálni, hogy például azt küldik, hogy ez hazugság, ezt nevest ki, <gül> és akkor kineretem, mondjuk amit olvasok például, vagy amit hallok mondjuk a Youtube-on, és hát ez meg igaz. Tehát ilyenek vannak, tehát lényeg az, hogy nem tudom téged mennyire érdekelt az alapvetően, hát ugye az emberiséget ám blokk valamilyen szinten érdekli, de személyesen téged mennyire érdekelt az, hogy hát hogyan jöttünk létre mi emberek. Tehát honnan származunk? Tehát ugye valaki föltett egy kérdést ebben kapcsolatban, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ezt megosztom veletek. Jó, ezt a, ezt a választ inkább úgy mondanám. Tehát ugye itt vagyunk mi emberek, és, és létrejöttünk. Hát körülbelül... Ebben a formában ilyen működéssel durván 4500 valamivel több, mint 4500 éve. Tehát ez nem olyan sok. És mi volt előtte? Tehát ezen a bolygón évmilliót óta vannak ilyen típusú lények, mint mi vagyunk. És társadalmi rendszerben éltek ezek a lények. Tehát sok-sok évmillió óta ezt egyébként a kutatók, a régészek meg is állapították, ugye tudjátok, hogy csontokból meg lehet nézni, hogy hány éves, de mondjuk egy darab kőből nem tudják megállapítani, hogy hány éves, és ugye abból is már könnyen meg lehet állapítani, hogy mi hány éves, hogy milyen rétegződés, talajrétegződésben van benne. Az a valami. És ugye itt hát már olyan olyan hasonló embert is találtak, tehát így fizikumra hasonló. Száz, ami 150 millió éves volt. Tehát 150 millió éves a dinoszauruszok előtt élt, <gül> Tehát 150 millió éves ember. Na most, tehát gyakorlatilag szén rétegekbe találtak már értelmes emberi. Csontvázat, érted? Na most a szélréteg az azt jelenti, hogy együtt kezdett, tehát együtt, tehát amikor a, a szén elkezdett alakulni, <gül> akkor, akkor már ott volt az ember. Tehát 150 millió évvel ezelőtt. Na most, és azóta vannak emberiség, ugye eddig hat emberiség volt, mi vagyunk a hetedik emberiség, tehát az azt jelenti, hogy különböző időtartalmú emberiségek voltak, és hát ennyit ugye érdemes tudni itt a bolygónkról, tehát hogyha valaki annyira nagyképű és úgy gondolja, hogy mi emberek vagyunk itt a Földön a, a először, és meg a világ közepe, meg stb. stb. ez semmi más, ez ilyen egóból származó nagyképűség. Ennek híre hangva sincs ilyesmi, tehát nehogy azt képzeljük magunkról, hogy mi vagyunk azok, akik. Jó? Tehát elő, eleve ott kezdődik a dolog, hogy minket, mi, minket létrehoztak. Na most, ha egy embert, egy olyan embert, mint mi vagyunk, létre tudtak hozni, akkor egy kicsit értelmesebb lények csinálták. Nem? Hát, <gül> mi, mi vagyunk. Na és lényeg az, hogy tehát uh, itt vagyunk mi emberek, és és hát van egy különlegességünk világegyetemi szinten, nem tudom mennyire tudjátok, vagy nem tudjátok, nyilván ez általános tanításban ez nem fér bele, nem is fér még egy darabig, biztos. Hát az, hogy uh, hát ugye mi teremtett lények vagyunk, és, és az, hogy igazából félig Istenek, félig állatok, tehát állatigének is vannak bennünk, meg Istenigének is, és mi olyan lények vagyunk, amelyik egy fejlett lény, ami nem túl fejlett a fejlett lényekhez képest, és a világ egyetem tele van különböző típusú fejlett lényekkel. Tehát a világegyetem tele van. Tehát ugye ez nem fér bele az oktatásba, hogy a világegyetem az tel is tele van különböző típusú fejlett lényekkel. Többek közt olyanok is vannak, mint mi vagyunk. Kinézetre. Jó? Meg egy kis különbséggel, meg nagy különbséggel vannak különböző lények. Ezek a lények nagy része, nagyon nagy része az értelmes lényeknek humanoid, tehát kezel, ába, stb. ilyenek vannak. Jó, tehát feje, tehát alakra hasonló, érted, de, de mégse. És ugye itt vagyunk mi a világegyetemben, teljesen egyedülálló egy dologban, ezért egy, gyakorlatilag egy megfigyelés is van velünk kapcsolatban, mert egy-két egy, dologban totál egyedülállóak vagyunk, az egyik ilyen egyedülálló dolog, hogy nekünk van egy olyan elménk, amely két részből áll, egy ösztönös rész és egy tudatos rész. És amikor bizonyos helyzetben, bizonyos állapotban vagyunk, akkor ösztönösen gondolkodunk, amikor más helyzetben, más állapotban vagyunk, akkor pedig tudatosan gondolkodunk. Tehát egyik ösztönös működés, a másik tudatos gondolkodás és annak alapján történő működés. Tehát ez egy teljesen másfajta működés, mint bármilyen más lény, értelmes lénynél, mert az összes értelmes lény az tudatos és az elméje az kifejezetten tudatos és ösztönös rész nincs, az állatoknál van az ösztönös rész. Tehát azoknak meg nincs tudatuk. Tehát innen tudni, hogy mi bennünk van állati működés, mert mi egy kicsit úgy működünk időnként, mikor nem túl jó állapotban vagyunk, mint az állatok, amikor meg jó állapotban vagyunk, akkor kicsit úgy működünk, mint az Istenek. Jó, tehát mi mondhatjuk, hogy Istenek és állatok keveréke vagyunk. Tehát ez egy teljesen különleges dolog, ez máshol ilyen nincs. Ez egy, ez egy direkt illettünk megcsinálva, hogy ilyenek legyünk, mert elmondom, hogy miért, jó? De erről még sose beszéltem. Mert ugye volt egy.. Ö, tehát ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy jött létre a lélek. A lélek úgy jött létre, tehát a mi lelkünk, ami bennünk van, és a világegyetemben minden értelmes lénynek a lelke úgy jött létre, hogy a Teremtő, amit úgy hívnak, hogy Isten, az megosztotta a saját lelkét. Tehát szó szerint. Tehát szó szerint megosztotta. Tehát ő rendelkezett a világegyetemben az összes energiával, olyan, hogy anyag kezdetben nem volt, jó, tehát olyan, hogy anyag nem létezett, az anyagot is belőle lett létrehozva, az anyag is, jó. Tehát, ami azt jelenti, hogy ez az értelmes lény, ez a teremtő, ez az Isten, Atya Isten, ahogy jobban tetszik neked, de Isten nevű, tehát ez a neve, hogy Isten, ez hozta létre a lelkeket, magából, önmagából, a saját lelkét megosztotta. Tehát benned az a lélek van, ami az Istenben van. Jó, és, és lényeg az, hogy rengeteg ilyen lényt hozott létre a világegyetemben, tehát se is számol, tehát ilyen számokban kifejezhetetlen mennyiség. Oké? Okay? És és, és ezek a lelkek között ugye, hát különböző időszakban lett teremtve, és a régebbi teremtett lelkek gyakorlatilag teljes egészében együtt működtek a teremtővel, addig működtek együtt, amíg egyesek azt gondolták, hogy nem működnek együtt a teremtővel. És például egy olyan ilyen ismertebb, magasabb rendű isteni teremtmény, mint például Lucifer, ugye létrehozott egy ilyen csapatot, amely azt csinálta, hogy szembeszegült ugye a Teremtővel, No. És emiatt ugye megtörtént a szakadás, de hát nem csak ez az egyeset volt a, a világegyetemben, de a mi térségünkre ez vonatkozik. Jó? Tehát a mi rendszerünkre, életünkre ez a fajta lázadás vonatkozik. És emiatt a lázadás miatt lett egy olyan dolog, Na no, miért történt ez a lázadás? Tehát ugye egy, egy isteni lénynek van egója. És az azt jelenti, tehát ez, az egó, ez az én tudat. Tehát én, én, én. És minden isteni lénynek van hatalmi törekvése. Tehát ha ezt megnézed, ez jelen van az emberben is. Tehát ez nem állati működés, ez emberi illetve isteni működés. Tehát hatalmi törekvés. Ugye csak a világegyetemben van egy strukturális besorolódás, minél több valakinek a tudás, a képessége, annál feljebb van a hierarchiában. És ugye úgy lehet a hierarhiában följebb kerülni, hogyha több a tudás, meg több a képesség. Ha több a tudás, meg több a képesség, akkor több a hatalom. Nagyobb a hatalom. Tehát egyébként ez a Földön is így volt, sok helyen, nagyon sok helyen a Földön, mindenütt a múltban, meg még viszonylag ilyen ősi, szerveződött, törzsi működésekben még most is így van. Tehát nem a vagyon nem számít, hanem mindig a, az számított, hogy kinek milyen képessége és tudása van. Na most ezt a képességet, meg ezt a tudást, a teremtőnek a képességét, meg a tudását, az nem lehet felül. Über, überelni. Onnantól kezdve, mivel mindenben, ami lét, létezik a világegyetemben, a teremtőnek az energiája benne van. Most mivel benne van a teremtőnek az energiája, ezért ő mindent érzékel. Ami a világegyetemben történik. És mindenhez hozzájut. Minden információhoz. Most onnantól kezdve ezt az információt nem lehet felül überelni. Tehát ami a teremtőnek van, az az információ, az felül überelhetetlen. Jó, tehát lényeg az, hogy de hát annak ellenére ugye történtek a világegyetemben ellene lázadások, de miért? Nagyon egyszerű oka van, mert ugye a, a teremtőnek a működése, és ezáltal által az általa létrehozott lelkeknek a működése, ez egyféle működés volt, ez azt jelenti, hogy szeretet alapon működött. Tehát nem tudták, mi az, hogy rossz. Tehát olyan, hogy rossz, hát olyat nem ismertek. Hát nem ismertek, csak azt ismerték, hogy jó. Tehát mi a jó? Hát ugye, mert a a teremtőtől csak azt láthatták, hogy jó. Nyilván a teremtő is hibázott, hibákat is láthatták, és ezáltal talán láthattak így valami Rosszat is a hibákból kialakulóan, de az egy dolog, de, de igazából a rosszal nem találkoztak. És az volt az első ilyen rosszak, amikor elkezdtek fellázadni, ugye a jó ellen. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a hatalom birtoklása miatt lázadtok föl. Jó? És onnantól kezdve, ugye ilyen többpólusú lett a világ, tehát onnan először kétpólusú, aztán többpólusú világ van most már. Tehát az azt jelenti, hogy igazából a, a Teremtőnek az energiája, az Istennek az energiája mindenbe benne van, de attól függetlenül a világegyetemben ö, nem egy hatalmi kör alá tartozik az egész világegyetem. Tehát ez Nézzük tovább ezt a kérdést. Itt vagyunk mi emberek, és ugye egy léleknél meg lehet azt csinálni, hogy kitörölni az összes tudást belőle, az összes tudást kitörlik a lélekből, akkor egy marad az isteni teremtési energia, ami azt hogy szeretet. A feltétel nélküli szeretet. Tehát, hogyha egy lélekben nincs semmi tudás, akkor egyet tud, feltétel nélküli szeretetet. Tehát gondolj vele, minden lélek, amelyik létrejött a világegyetembe, így jött létre, hogy feltétel nélküli szeretet. Most addig nem is volt gond, ameddig nem kezdett el a rossz megjelenni a világegyetembe, mint létező személy. Tehát, mint létező személy. Ameddig a gonosz, mint létező személy nem kezdett el megjelenni. Ugye a, ugyanúgy a gonosz, úgy született, hogy feltétel nélküli szeretetre volt képes, ez a születés, ez a teremtés volt gyakorlatilag, és uh, utána ő változtatta magát át. Először ellenálló lett, ugye szembeszegült a Teremtővel, majd pedig ugye egyre több olyan lépést tett, amivel elkezdett ugye ilyen gonosszá. Válni. Na most, onnantól kezdve, hogy tehát lettek gonosz lények, ugye nem így születtek, hanem hozzá váltak, ezáltal elkezdett világossá válni, hogy mi az, hogy rossz. Mert addig nem volt olyan, hogy világossá vált volna, hogy mi az, hogy rossz. Ezért csináltak egy olyan dolgot párhuzamosan, ez úgy is lehetne mondani, hogy párhuzamos univerzum, sok-sok millió évvel ezelőtt, tehát ilyen 20 200 millió évvel ezelőtt csináltak egy olyat, hogy akkor jó, akkor a lelkeket fogjuk, és akkor csináljuk azt a lelkekkel, hogy egy olyan környezetben nőjenek fel, illetve nem nőjenek fel, bocsánat, fejlődjenek, egy olyan környezetben fejlődjenek, ahol jelen van a rossz is, tehát a gonosz is. Tehát abból a megtapasztalásból, hogyha egy lény megtapasztalja a rosszat és a jót, akkor majd fog tudni különbséget tenni, és a jót akarja, és nem a rosszat. Okay. Tehát gondolj bele, ha elhitetik veled, hogy valami jó, és az neked kell, akkor azt fogod csinálni, hogy te megszerzed. Oké? Okay? És mikor megszerezted, akkor fog kiderülni, hogy az a jó az nem is jó, hanem rossz. Érted? ami azt jelenti, hogy ha te megtapasztalod azt, hogy mi a rossz, akkor eleve elzárod magad a rossztól. Akkor nem akarod megszerezni magadnak a rosszat. Világos ez? Mert tudod azt, hogy engem nehetessenek azzal, hogy az jó, mert tudom, hogy az nem jó, hanem rossz. Mondok példát, jó? Tehát például mondjuk elhitetik veled, hogy milyen jó az neked, hogyha azonnal jusz pénzhez, és ezt nem megkeresed ezt a pénzt, hanem hitelként fölveszed. Ezt elhitetik veled, hogy ez milyen jó neked. Érted? És a legtöbb ember ezt el is hitte, hogy ez milyen jó neki, és bele is esett ebbe, és utána rájött arra, hogy ez a jó, ez nem is jó neki, hanem rossz. Érted? Tehát a saját bőrén kellett az embernek megtapasztalni azt, hogy, hogy a hitel az nem jó, hanem rossz. Ha az ember mondjuk tanulta volna azt, hogy a hitelfelvétel az hova juttatja az embert, tehát eleve tudta volna, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor az emberek nem estek volna bele ebbe a csapdába. Világos ez? Nyilván még így is lehet, lehet volna egy pár, aki azt mondta volna, hogy próbálom, kipróbálom. De a legtöbb ember nem esett volna bele. Érthető? Tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy olyan iskola, ahol az ember megtanulhatja a jót és a rosszat, akkor nem fogja választani a rosszat. Világos ez? Tehát milyen iskola, tehát itt az embereknek megtanították volna azt, hogy ne vegyenek föl hitelt, mert ezért, meg ezért, meg ezért, megtanították volna neki, akkor nagyon kevés ember vett volna föl ennek ellenére hitelt. Érthető? Na most, ezt most nagyobban megnézzük, az iskola, ez a bolygó. Meg párhuzamosan volt egy másik ilyen bolygó. A másik univerzumban. Jó, tehát a párhuzamos univerzumban. És ez a bolygó, ez azért lett létrehozva, hogy egy iskola legyen számunkra. Tehát ide jöttek azok a lelkek, akik teljesen törült tudattal lejöttek, vagy azért, mert teljesen újszülötti lelkek voltak, tehát akkor lettek teremtve, vagy bevállalták azt, hogy akkor töröljék a tudását, érted, és hogy jóvá tudjon válni, töröljék a tudását, vagy pedig, ugye voltak olyanokat is, akiket deportáltak ide. Tehát ide küldték, hogy jó, akkor próbáld Tehát az is egy bevállalás, mert nem volt kényszerítve senki, hanem gyakorlatilag mindenki önszántából jött ide. Tehát lényeg az, hogy jó volt egy ilyen kényszer is, de erről most ne beszéljünk, mert az más entitástól származott. Tehát gyakorlatilag a teremtő azt akarta elérni ezzel a bolygóval, hogy itt olyan ember, olyan lények, lelkek jöjjenek létre, akik saját maguktól válasszák a jót, és felfejlődnek arra a szintre, ahol kivancsukva a helytelen működés. Érted? Na most, is, és nem tudom, látod-e az összefüggést, aközt, hogy volt a lázadás a teremtővel szemben, ugye a, mondjuk a, a mi esetünkben a Lucifer féle rázadás, és ugye Lucifer nem tapasztalta meg előtte a rosszat, saját bőrén kellett megtapasztalni a rosszat, de mivel szabad lélek, ezért onnantól kezdve elég nagy kárt tudott okozni a az univerzum ezer részén. Vagy pedig, ugye az a másik megoldás, hogy ide küldik a lelkeket, nulla tudással, tisztán szeretett típusú születéssel, tehát, hogy feltételne, aki szeretetet tudja, a gyerek, mikor megszületik, és itt megtapasztalhatsz mindent. Megtapasztalhatod mindenek az ellentétét is. És ha annak kellene hogy megtapasztalt a rosszat, mégis azt választott, hogy te rosszalkodsz, hát akkor nyilvánvaló, itt maradsz. Akkor innen nem kerülsz ki. Ezt tudod, mintha, mintha lenne egy olyan börtön, mint volt is régen, hogy elküldték a rabokat mondjuk Szibériába. Az volt a börtön. Tehát egy terület. Vagy az angolok például Ausztráliába küldték el a, a bűnözőket, akik a, sértettek szabályokat, törvényeket. Tehát ott is mindenki élhetett, élhette a saját életét, csak nem hagyhatta el Szibériát, vagy nem hagyhatta el mondjuk Ausztráliát. Érted? És mindenki nyugodtan élhette az életét. Na most itt is a Földön Mindenki nyugodtan élheti az életét, csak nem hagyhatjuk el ezt a bolygót. Oké? Okay? Tehát nincs lehetőség arra, hogy ezt a bolygót elhagyjuk. Kivétel akkor, hogyha mondjuk valaki elhagyhatta mondjuk Szibériát, vagy elhagyhatta mondjuk az Ausztráliát, ha megjavult. És képes volt arra, hogy a társadalom hasznos tagja legyen. Na most képzeld el, hogyha egy körülnézel a nagyvilágban, tehát most ne a PPH-sokat néz, hanem ugye a nagyvilágban körülnézel. Ha ezeket az embereket, akik a nagyvilágban látsz, beengednél egy olyan társadalomba, ahol csak a szeretet, béke és a boldogság működik, mindenki teszi a dolgát, nincs lustákodás, nincs lázadozás, Nincsen, uh, mi a harmadik? Nem, nincsen etikátlankodás, mulasztások, stb. stb. Érted? Beengednéd ezeket az embereket, akiket a nagyvilágban látsz. Mennyi idő alatt tennék tönkre azt a társadalmat? <gül> Gondold végig. Nyilvánvaló ezáltal mi nem hagyhatjuk el ezt a bolygót. Érted? Addig, míg nem fejlődünk fel egy olyan tudatossági szintre, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban úgy élni, hogy tesszük a dolgunkat. Érted? Tesszük a dolgunkat. De most ne a testedet nézd, hanem most a lelkedről van szó. Tehát itt van ez a testünk, ez ugye Hát túl soká nem él, jelen állapotban ugye egy átlag ember, mit tudom én, ezen a környéken, itt Európában él mondjuk 70-80 évet. Tehát ez nem túl sok. Ráadásul úgy élünk, hogy elég sok problémát tudunk létrehozni, és ezért nem szüntették meg, ezt a fajta működést az elmúlt 4500 évben megszüntethették volna. Tehát azért nem szüntették meg, mert ennek alapján, hogy van egy ilyen ösztön és tudatosság működésünk, tehát vagy ösztön, vagy tudatosság, ezáltal az ösztönös működés miatt még inkább létrehozzuk a hülyeséget és még inkább meg tudjuk élni a hülyeséget. Tehát maga ez az ösztönös működés, ez még inkább jó iskolát csinál nekünk, embereknek. És úgy, ugye, mivel az ösztönös működés is te vagy, meg a tudatos működés is te vagy, itt ugye egy kérdés van, hogy az ösztöneiden tudsz-e felülkerekedni? Ez a kérdés. Most gondolj bele, hogyha egy ember képessé válik arra, hogy az ösztönein felülkerekedjen, akkor, hogyha egy olyan társadalomban élnénk, ahol már nincs jó és, nincs jó és rossz, mert csak jó van, és nincs gonosz és jó, mert csak jó van, és csak szeretet, béke és boldogság van, és mindenki teszi a dolgát, akkor felül tud kerekedni a saját mondjuk hatalmi vágyain. Tehát ha az ember itt a földi létben megtanulja azt, hogy az ösztönén felül tudjon kerekedni, tehát ezt a tudást megszerzi a lelkünk, akkor onnantól kezdve, hogyha az ember kikerülhet ebből a reinkarnációs körfolyamatból, amiben benne vagyunk, és bekerülhet egy olyan társadalmi formába, ahol nincs ilyen reinkarnációs körforgás, ahol az emberek, nem emberek, ahol a lelkek szeretetben, békében és boldogságban élnek, akkor onnantól kezdve simán tud uralkodni saját magán. Tehát itt a földi létben az, hogy van ösztönünk, és megtanulunk most ebben a létünkben az ösztönünkön uralkodni, ezzel jutunk egy következő lépcsővel, Följebb A tudatossági létrán, érted? Tehát mondhatnánk azt, hogy tovább mehetsz a középiskolába. <gül> Mert az általános iskolát kiártad. Érted? Tehát ezért nem csinálták azt, hogy megszüntették volna ezt a fajta működést. Sőt, ezt a fajta működést, ami az embereknek van, fenn akarják továbbra is tartani. Csak nem itt a Földön. Tehát ezen a Földön a legtöbb ember számára ez az utolsó korszak. Tehát ilyen fajta működésben. Milyen a másik fajta működés? A másik fajta működés az azt jelenti, hogy egy olyan test, tehát ilyen emberi test, amit 21 éves korba száz bele, mint lélek. Érted? Tehát egy felnőtt testbe száz bele, nem egy csecsemő testbe. És onnantól kezdve, mint testet elkezded alkalmazni, és nem a test irányítja a lelket, mint most, hanem a lélek irányítja a testet. Mert most, ha megnézed, a test irányítja a lelket az emberek 99 ánál Tehát egy olyan fajta működésünk lehetne, ahol kiválaszt egy testet, és akkor teszed le, amikor akarod, érted? És nem egy 80 éves, 80 éves korig élő testet választasz, és egy olyan testet, amelyiknek nincs reaktív elmélet, tehát nincs ez az ösztöne, érted? Tehát most gondolj bele, hogy egy olyan formában tudnál élni, hol az ösztöneid nem lennének, és mondjuk élné, élne az a test mondjuk háromezer évet. Érted? És utána fogod, és lecseréled azt a testet. Tudatosan, önmagadtól. És bármikor, mondom, még egyszer, kibe jársz, mint lélek, abba a testbe. És mondjuk nem kell beszélgetned, mert tudsz telepatikusan kommunikálni. Egy olyan test, amelyik mondjuk nem betegeskedik, érted, nem kell annyit altatni, mint amennyit a, ezt az emberi testet kell. Azt is kell altatni, csak nem annyit. De az pont jó, mert fogod, elaltatod, és közben elmész, mint lélek. Hadd aludjon. Érted? és lélekként megteszed a dolgodat. Na most azért, annyit azért tudni kellene, hogy a léleknek nem kell élelmiszer, nem kell víz, nem kell levegő, nem érzékeny a hőmérsékletre, teljesen mindegy, hogy hideg van, vagy neki vagy meleg, és soha nem fárad el. Tehát soha nem fárad el. A lélek számára nincs olyan, hogy fáradtság. És nincs olyan, hogy korlátozott a memóriája, mondjuk. <gül> nincs ilyen, meg hogy nem emlékszik dolgokra. Ilyen nincs. A lélek ilyen nincs. Tehát amit egyszer a lélek megtanult, az tud. Az teljesen mindegy, hogy ha nincs törlést, akkor teljesen mindegy, hogy 20 ezer évvel tanult, előtte tanulta, és még sose használta, akkor is tudja azt, amit megtanult. Most, tehát lenne egy ilyenfajta működés, vagy, vagy egy olyan fajta működés, hogy készen van egy olyan bolygó, ahol át lehet költözni, de nem ebben a testben költözöl, hanem ezt likvidálják, ezt a testet, tehát meghal, és utána bekerülsz egy olyan bolygóra, ahol nincs technika nulla technika van, ugyanez a test van, és akkor így. Technika nélkül ugyanilyen testbe, barlangba, meg oduba, meg mit tudom én, mibe. Érted? És akkor szépen tanuld azt, hogy mi az, hogy fejlődés. És akkor most megint el lehetsz ott egy pár millió évet. Hát ez az alternatíva. Ez a választási lehetőség. Tehát választhatsz abban, hogy, hogy a következő 16 évben felfejlődsz arra a szintre, hogy képessé váljál az aranykor követelményeinek megfelelően élni, vagy Test, ez a tested meghal, és mész hát egy másik bolygóra. Érted? De ott mondom, nem ilyen körülmények közt. Nincs technika. Oké? Okay? Hát most, ugye ebben a 16 évben, illetve a következő 6 évben még, még mindenki lehetőséget kap arra, hogy eldöntse, hogy mi legyen. Tehát ugye egy gyerek esetében például ugye az van, kisgyerek esetében, az van, amit a szülei akarnak. Tehát a szülei eldönti, hogy aranykor, akkor nyilván a gyereket is viszi magával természetesen. Mivel ugye ő, ő a minta a gyerek számára. Ha a szülők eldöntik, hogy, hogy ők nem mennek, akkor nem biztos, hogy a gyerek megy a szülőkkel, hanem akkor a szülőket elteszik idézőjelbe lábalól, ha nem a gyerek természetesen, hanem az angyalok, elteszik lábalól, és a gyerek meg bekerülhet esetleg egy olyan családba, vagy egy olyan körülmények közé, ahol megmarad az esélye arra, hogy ő még olyan szintre fejlődhessen, hogy bekerüljön az aranykorba. Tehát ugye nekünk az a küldetésünk, Legalábbis ugye általam. Tehát az a küldetésünk, hogy az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget. Tehát ugye mivel ilyen testben vagyunk, nekünk még be is kell gyakorolni a dolgokat. Amelyek által olyan élet és emberismerethez jutunk. Hát most gondolj bele, emberismerethez hogy jut? a mai korszakban egy átlag ember. Tehát emberismerethez. Hát emberismerethez az ember akkor tud jutni, hogyha sok emberen tud gyakorolni, nem? Tehát például, mit tudom én, az én nagyapámnak volt 23 unokája. Tehát 23 unokája. És így volt egy 160 fős családja. Úgy összességében. Na most, hát ez egy kicsit nagyobb létszám, mint mostanában. Tehát például, ugye nekem még 23, illetve 22 unoka testvérem volt, mert 23 voltunk, és 22 unoka testvérem volt, és például az én fiaimnak van egy unoka testvérük. Egy. Hát jó visszaesés, Nem. Most gondold végig. Tehát én a, a nagy népes rokonsággal, ugye gyerekkoromban nagyon sokat voltam együtt, elég sok mindent tapasztaltam, példa, stb. stb. Na most ilyet már hogy tudnak összehozni? Tehát akárhogy nézem, nekem volt mondjuk 22 unoka testvérem, de a fiaimnak nincs 22 barátjuk. Még a kettőnek együtt se. Érted? Tehát egy, általában egy embernek van pár barátja, nem? Két, három, négy, nagyon több nem szokott lenni. És onnantól kezdve, hát gondold végig egy ember, hol tud gyakorolni az embereken? Hát a családján biztos nem, mikor azt mondják a családtagok, hogy köszönöm köszön, szépen, nem kérem. Mert nem lehet proféta senki saját hazájában, ugye tudjuk jól. Na most, gondoljátok végig, hogy hát hol lehet gyakorolni, tehát emberismeretet, hol lehet szertenni emberismeretre? Hát csak úgy, hogy az ember van egy közösségben, de az még úgy kevés önmagában, mert rengeteg közösség van a világban. De hát, hogyha az nem a, nem a te közösséged, akkor ugyanúgy tartasz, ahol a part szakad, Nem? Tehát nem léptél előrébb. Tehát kell egy saját közösség. Hát most azt mondanánk, hogy jó, de hogy hoz létre egy saját közösséget? Hát soha nem csináltad ezt, soha nem volt saját közösséged, csak ilyen párfős. Tehát hogyan lehet mondjuk egy több száz vagy több ezer fős saját közösséget? Saját közösséget. Ja, tehát hát, mit tudom, a nagyapámnak volt egy 160 fős családja, neked mondjuk hogy lenne egy 160 fős közösséget? Hogy hoznád létre? Hát lehet azt csinálni, hogy az ember kipróbál ezt, azt, azt, azt. érted, és akkor próbálkozik évtizedekig. Csak nincs idő. Mint amit én is csináltam. Más az, hogyha van módszer, nem? Tehát hogy hoz létre egy saját közösséget. Tehát ugye milyen módszer? Tehát ugye van minta arra, hogy itt képesek vannak emberek arra, hogy közösséget hozzanak létre. Nem? Mindjárt a hitelesítőnek, csak úgy mondom. Készülj rá. Ah, ah, ah. <gül> Jó, tehát? Tehát lényeg az, csak most jutott eszembe. Tehát lényeg az, hogy honnan Honnan tudja az ember ezt maga megcsinálni? Tehát, ha itt van, van egy olyan közösség, ahol vannak minták arra, hogy képesek létrehozni egy közösséget, és erre van módszer is, hogy hogy kell létrehozni egy közösséget, sőt, van érdekeltség is rendszer arra, kitalálva, hogy te létrehoz közösséget, és azok az embereknek is van érdekeltségük abban, hogy akár nekik is legyen közösségük, akkor onnantól kezdve mindenki aki tőled kiindulva létrehoz egy közösséged, az a te közösséged része. Érted? Az a te saját közösséged része. Ez olyan, mint tudod, hogy a nagyapámnak lettek a gyerekei, a gyerekeinek unokái, az unokáinak dédunokái, érted? Tehát így szépen, de az mind tőle indult ki. Tehát ugyanúgy meg tudod ezt csinálni, hogy tőled kiindulva legyen egy gyakorlatilag korlátlan közösség. Tehát itt megvan a rendszer, megvan a módszer erre. És begyakorolhatod az emberismeretet sokkal hamarabb, mint az életedben eddig bármikor. És sokkal hamarabb, tehát a következő pár évben többet tudhatsz. Az ember és élet ismeretről, mint eddig életed során. Tehát pár év alatt többet tudsz ebből megtapasztalni és megélni, megtanulni, mint eddig az életed során. Én ezt garantálom. És ha az emberek megtanulják azt, hogy az élet és az ember hogyan működik, és elkezdi az ember ezeket helyesen, működtetne ezeket a dolgokat, akkor megelőzhet problémákat az ember, elérhet olyan dolgokat, amit esetleg eddig nem, és jobbá teheted saját magad és a környezetedben élők életét. És megtanulhatod például azt, hogy milyen együttműködni emberekkel. Például volt most egy olyan beszélgetésem valakivel, egyébként a keresztfiam volt, hogy, hogy ugye ő vállalkozó és tanácsot kért. Ő a iparba illetve a vendéglátásban van érdekeltsége, ilyen vállalkozói szinten, és most egy olyan tevékenységet akar beindítani, ami még, még Magyarországon nincsen. És ugye a vendéglátó meg a kereskedelem, tehát a meg a szórakoztatóipar az egy olyan terület, ahol mondjuk beindítasz egy új vállalkozást, egy olyat, amit még sose csináltál, akkor hamarosan ezt mások is észreveszik, akinek van pénze, és ő is elindít egy hasonló vállalkozást. És már is van egy konkurenciád. Majd meglátja egy harmadik ember, akkor már két konkurencia, majd meglátja a negyedik, már akkor négy, és akkor egyre több konkurencia lesz, az végül már nem tudnak rendesen működni, mert ma annyi a konkurencia. És akkor kérdezte, hogy most ő mit csináljon ezzel. Mondom, hát, mert már ugye beszélt emberekkel, és ők is mondták, ó, ők is akarnak ilyet csinálni meg. Hát mondom, ilyen területen egyféleképpen lehet működni. Úgy kell működni, hogy mondom, a... a Azokkal az emberekkel, amelyeket ilyet akarnak csinálni, azokat nem konkurenciával kell tenni, hanem társa. És mondom, bárki, aki akar nyitni egy ilyet, társa. Társuljon. Tehát engedjétek meg, hogy társuljon. Nyilván meghatározott feltételekkel. És gyakorlatilag akkor nem konkurencia lesz, hanem társulások lesznek, így van. És akkor onnantól kezdve nem lesz, ellenségek lesznek egymásnak, hanem, hanem ugye a társuk, társak lesznek. Tehát azonos érdekeltségük lesz teljes egészében. Mondom, ezeken a területeken csak így lehet együttműködve működni. És ha nem ezt csinálják, akkor, akkor árleveréstől kezdve minden lesz. Meg harc. Jó, tehát, tehát az embereknek... Meg kell tanulniuk az, hogy képesek legyenek jól együttműködni, és az élet tehát egyre jobbá tenni. Mert ugye egy olyan társadalmi formában kell átmennünk 2035-ig, ahol nem így fogunk működni, mint ahogy most működünk. Jó, hát és mi lesz az akadályozott tényezőkkel? Azokat a fentiek úgyis kivonják a forgalomból. Jó, tehát erre komoly energiát kezdtek ráfordítani a fentiek. A negatív erők ellenére, azért úgy hozzáfűzném. Tehát ugye nekünk az a legfőbb feladatunk, hogy az emberek lelki fejlődését először segítsük. Mert akkor tudunk ebből a Tovább lépni erről a fajta működésből, hogyha lelkileg arra szintre fejlődünk. Tehát azért csináljuk, hogy aranykor lehessen. Belátható időn belül. Tehát, hogy az emberek képessé váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy aranykor lehessen. Mert itt ez a tudás egy helyen csak itt található meg. Úgyhogy nincs vallás és politikai befolyás kívülről ránk nézve. Tehát célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Jó, és itt a lelki fejlődés hét szintje. Tehát fel kell. Az aranykorba akkor juthat be valaki, ha eljut a küldetés szintjére. A magasabb szintű létformába pedig akkor tud az ember bekerülni, ha eljut a beteljesülés szintjére. Tehát az aranykor társadalma azzal a célral fog működni, hogy az emberek a küldetés szintjéről feljussanak a beteljesülés szintjére. Tehát most a legtöbb ember a bolygón ezen a két szinten él. A túlélés, illetve a biztonság szintje. A harmadik, negyedik, ötödik lelki szinten nem lehet tovább lépni egyel főjebb, hogyha az embernek nincs saját csapata. Tehát a harmadik lelki szinten már nem tudsz tovább lépni, nem tudsz a negyedik lelki szintre följutni, ha nincs saját csapat. Az, hogy valaki bekerül mondjuk egy közösségbe, akkor el tudja érni ugye valahova tartozás szintjét. De az még csak hármas, és nem négyes, ötös szint. Tehát a negyedik szinthez már kell saját csapat. Tehát ugye ez úgy működik, hogy az ember először elhatároz valamit, utána elkezd megvalósítani, és amikor megcsinálta, na akkor van benne. Nem tudom, ezt értitek-e? Tehát attól, hogy most én úgy gondolom, hogy, hogy benne vagyok, attól még nem vagyok, még nem értem el, nem vagyok benne érted. Tehát hiába van egy elhatározás, meg hiába van egy olyasmi gondolkodás, az még nem azt jelenti, hogy az ember meg is csinálta. Tehát egy olyan világban élünk, ahol még a szellemi dologhoz társulni kell a fizikai cselekvésnek is. És ugye anélkül. Nem tudsz csapat szinten, tehát nem tudsz elismerést adni, tehát nem, nem tudod megtanulni az elismerést úgy, hogy ezt jól gyakorold. Hát figyeld, a legtöbb ember még egy köszönömöt se tud mondani. Nem, hogy elismerni. Még azt se tudja mondani, hogy köszönöm. Érted? Tehát a legtöbb embernek még azt is meg kell tanulni, ilyen alapvető dolgok. Ide tartozik ez a negyedik lelki szint hogy képes, képes az ember úgy együttműködni másokkal, hogy működik kölcsönösen az elismerés egymás közt. Érted? Tehát például a köszönöm is egy elismerés. Jó, tehát ha megvan a negyedik, utána jöhet az ötödik, az megvalósítás szintje, és itt szépen az emberek fel tudnak jutni. Egyébként kilenc év. Mire az ember képes intenzív tevékenységgel feljutni, de mondjuk a 6. lelki szintre. Ez kilenc év. Tehát a küldetés lelki szintje az egy kilenc év, legalább kilenc év. És akkor ezt úgy csináljuk, hogy van 24 nagy témánk, négy szemeszterben minden szerdán és vasárnap. Szerdánként 18 órai kezdéssel, vasárnaponként 15 órai kezdéssel. És egy hónapban átlagosan 30 órányi képzésünk van, és 9 hónap teljes szemeszter lezárása után van bizonyítványosztás. Ugye az első az a life coach. Most éppen nem itt tartunk. Körv Forgásos alapon működnek a szemeszterek. Következő a happiness, de még itt se tartunk. A biznisztél tartunk éppen, és azon belül van a növekedés kócs. Ugye az előző volt a hatékonyság kócs, és az utána következő pedig a pénzteremtő kócs lesz. És akkor, ugye utána lesz ezután a leader kócs, szervezet, többi, ennek is kilenc hónapja, és akkor igen itt befejeződik. De nem gond, hogyha valaki most kezdi, mert ha például most valaki elkezdi, itt a hol vagyunk? Növekedés, Növekedés kócsnál, akkor neki az utolsó képzése az a hatékonyság kócs lesz. És akkor kapja meg a bizonyítva a diplomát, amikor a hatékonyság kócsot befejezte. Tehát az azt jelenti, hogy teljes szemesztert kell befejezni, tehát hogyha valaki nem a bizniszkócs elején kezdte a képzést, akkor a bizniszkócs bizonyítványt nem tudja megkapni természetesen. A legelső bizonyítványt, amit majd kap, az majd a líderkócs után kapja, a líderkócs befejezését követően, tehát a konfliktus feloldó kócs végén kapja. Tehát az azt jelenti, hogy nem 9 hónap, hanem ugye a ha most kezdi valaki, akkor az 11 hónap, ha jól számoltam. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy jövő év júliusban, aki most kezdi, a jövő év júliusban kapja az első bizonyítványát. Jó, tehát ez így érthető. A képzések azok mindig szemináriumtól szemináriumig tartanak. Szeminárium egy évben van 12, legtöbb esetben 4 hetente vannak a szemináriumok. Ritkában 5 hetente. Jó, Tehát most a következő szeminárium az augusztus 11-én lesz. Tehát ez a kócsképzés ez augusztus 11-ig tart. És augusztus 14-én kezdünk új témába. Jó? Tehát a kócsképzéseink a piacon a legkedvezőbb, minden képzéshez viszonyítva. Nem csak a kócsképzéshez, hanem egy, mit tudom én, mondjuk egy. Ha most gondolj bele, ma nincsenek olyan óradíjak, hogy 330 forint. De még olyan se, hogy 660 forint. Az óradíjak azok olyan 800 forintnál kezdődnek. De nem a képzések óradíja, hanem, mit tudom én, mondjuk valaki csinál valami munkát neked, akkor 800 forint alatt szerintem senki nem dolgozik már. Tehát ott kezdődnek az óradíjak. Na most nálunk a képzések óradíja az 330 forint. Jó, és az első nap ettől kivétel az 660 forint. Tehát nyilván nem óradíjba fizetnek az emberek, hanem havi képzések szerint. És az azt jelenti, hogy Ugye felszorozva 30-al, akkor az első hónap az 16 ezer. 700 forint, 10, nah, nem jól mondtam, 19 ezer. 700 forint, tehát 19 ezer, 700 forint. A második hónap meg 9800 forint. Nem tudom, honnan vettem ezt a 16 ezeret, mindegy. Régen annyi volt. Jó, és ha valaki most kezdi, akkor árgaranciát kap. Egy kócsképzés piaci ára az egyébként 150 ezer forint. Egy havi kócsképzés piaci ára. Tehát máshol 150 ezer alatt nem kapnál 30 órás kócsképzést. Jó? És tovább nézve, ha ezt az akciós lehetőséget nem veszed igénybe, ha még nem vagy tanuló, akkor az akción túl a kedvezményes ár az az első hónapban 40 000 forint, a második hónaptól havi szinten pedig 20 000 forint. Tehát így, ha most elkezdi valaki, akkor három évre kap árgaranciát, hogyha rendszeres a tandíj fizetése, vagy ha nem rendszeres, akkor utólag visszamenőleg rendezi. Akkor három évre megkapja az árgaranciát. De az biztos, hogy nem ez az ár marad három évig, jó? Ha valakinek van párja, akkor a pár az négyezer forintért tudja elvégezni ugyanúgy, hogy diplomát is megbizonyítvány is jár neki, illetve kap. Jó, szóval lényeg az, hogy amit csinálunk, az teljesen egyedülálló világviszonylatban. Teljesen egyedülálló és egy csodálatos dolgot csinálunk, egy korszakalkotó dolgot, az új korszak az aranykor, és nekünk az aranykort kell létrehozni, úgy, hogy az embereket képessékel kell tenni az aranykorba jutáshoz. Jó? Egyébként figyeljétek meg, hogy azok, akik elutasítják a fejlődés lehetőségét, először kapnak problémákat, sokkal keményebbeket, mint eddig, és ha annak ellenére sem választják az aranykorba jutást, akkor pedig egyszerűen kivonják őt a forgalomba. Tehát meghal. Jó? No, hát körülbelül ennyi fért bele a mai első részbe. 20 perc szünet után lesz uh, kócsképzésünk, méghozzá ugye a Növekedéskócs, ami egy nagyon fontos téma, nem látjátok, akik már elkezdték. Köszönöm a figyelmeket, nem sokára találkozunk. Sziasztok! Gyere.